پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ پندرہ شب کو جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا جو ہے یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت یا کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی ایک ضعیف حدیث میں ایسی چیز ملتی ہے اس لیے اگر کوئی اپنے شوق سے کسی ایک رات میں جاگنا چاہے تو وہ صرف پندرہ نہ جاگے تیرہ بھی جاگ لے چودہ بھی جاگ لے یا کوئی اور رات بھی شابان کی جاگ لے صرف اسی رات کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتا رہے تو ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نیکی سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا میرے اگلے پچھلے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی تو ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی اللہ سے رو کر دعا مانگے تو ہو سکتا ہے پچھلے سارے گنا ہو جائیں لیکن اس رات کے بارے میں ایسی کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی سے ہٹایا جائے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ بوجھ سے نکالا جائے جب ہم دین میں کوئی چیز خود ایجاد کرتے ہیں خود اس کی فضیلت بنا لیتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں تو بسا اوقات ہم اپنے اوپر ناروا بوجھ ڈال لیتے ہیں یہود و نسارا کہ ہاں اپنے روحانی تزکیے کے لیے کچھ عبادات انہوں نے خود سے خود گھڑ لی تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد نہیں تھی آہستہ آہستہ کیا ہوا وہ اصل عبادات سے بالکل دور چلے گئے اور خود ساختہ عبادات اپنے گردن پر لاد لی اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ بالکل دین سے بیگانہ ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں اور جو نہیں کرنے کے کام ان کو ہم بہت پابندی سے کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم ایسے بوجھ تلے دب گئے ہیں کہ جس نے ہم سے ہمارے فرائض بھی بعض اوقات چھڑا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے صورت اللہ میں وہ کیا ہے وہ یح اللہ مقت بات وہرم علی وَيَدَعُ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ كَانَتَ عَلَيْهِمْ اور پاکیزہ چیزوں کو وہ ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق یعنی پچھلی شریعتوں نے ڈال دیے تھے ان کو دور کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعتوں کی سب من گھڑت عبادات کو ختم کر دیا اور صاف ستھرا قابل عمل دین ہمارے لیے چھوڑا جس میں دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں تو سال میں ایک رمضان کے روزے فرض ہے اور ایک مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے سال میں اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر اس کے علاوہ کچھ چیزیں سنت کے درجے میں کچھ نوافل کے کچھ مستحب کے درجے میں ہے کہ کر لو تو بہت اچھا نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور ہے پھر صغیرہ گناہوں کو بھی ڈسکریج کیا گیا بہت زیادہ ریچولس میں لوگوں کو نہیں الجھایا گیا بہت زیادہ پابندیاں ان پہ نہیں لگائی گئی لیکن جو ہی ہم دین کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے کرو اور نہ کرو کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو عموماً پریشان کر دیتی ہیں